Близько п'ятої ранку 7 липня російські війська здійснили масований обстріл Миколаївської області. Вибухи пролунали в Куцурубській громаді Миколаївського району. Декілька криватих ракет влучили у фермерське господарство. Травмованих людей немає. Маленьке село на Миколаївщині. Людей проживає тут близько 200. 7 липня вранці місцеві жителі вперше почули потужні вибухи. по п'ятого було утром. Було служило два зрива. Я не спав, я був на вулиці якраз. І там не постраждали нічого, там тільки скоти постраждали, і все. Коли був третій зірв, то вже 22 голови постраждали. Страшно а чого не страшно? страшно. А куди тікати? Нема куди тікати. Три криваті ракети російських військ влучили у фермерське господарство. Внаслідок вибухів загинуло 22 корови. Ще шість померло згодом від тяжких поранень. З цієї сторони цього корівника та з другої сторони і третя. Попала. Т-32 удари і без п'яти шість 55 через 25 хвилин прилетіло той третій. Працівники ферми були в 20 метрах від місць прильотів, розповідає директор підприємства. Утім говорить, на щастя ніхто не травмувався. Якраз один це керно змішувач грузився і другий йому його... допомагав. Перший приліт був туди. І живі залишились. Один був там, де зараз тракторист, отак, ті, воно прилетіло, мабуть, звідти летіло і уламки оці, всі від дороги, все воно пішло туди. В ту сторону. А друга, там вже більше шкоди наробила, тому що воно в центрі ферми. Ну, а третє, от. Тим. Вже тут. Фермерське господарство Сергія налічує близько 1500 корів. В день виробляють 15 тисяч літрів молока. Через постійні обстріли Миколаївщини Миколаївщині виникають проблеми з логістикою, говорить чоловік. Процес виробництва витрудняється, да. тому що немає логістики. Нема, По-перше, не звертається в Україні автомобільного транспорту, тому що йдуть нові бояться їхати в Миколаївську область взагалі. Люди знають, що в Миколаївській області обстріли, не хочуть їхати ні з м'ясокомбінату, ні з молокозаводу, ні привезти необхідні корма звідси. Ми раніше купляли і в Вінниці, і в Умані, і в білій церкві корми, і є такі добавки, які ми з Львівської області Після обстрілу підприємства працівники відмовились виходити на роботу. Деякі звільнились та поїхали з села, розповідає Сергій, тому вирішив зменшити господарство. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.